Takže vítejte v areálu novohradeckých vodojemů. Tady vodojemy na Novém Hradci Králové jsou vlastně takovým srdcem nejen vodovodu Hradec Králové, ale vlastně celé vodárenské soustavy východní Čechy. Tady je totiž možnost uskladnit až 48,5 tisíce metrů krychlových vody, což je neuvěřitelné množství. Je to v podstatě zásoba řekněme, na den a půl, možná až dva dny pro celou Královéhradeckou aglomeraci, kterou zásobujeme, což je asi 155 tisíc lidí. Tady v těch vodojemech se vlastně stéká voda, jak přicházející vlastně od, od náchoda, od dobrušky z pánve litá, kde vlastně přebíráme část vody z vaku náchod přes vodojem Vysokov a pak dále Bohuslavice, nadmetují. Dále potom teda podzemní zdroje v pánve litá, které tvoří řekněme tak 50% vody pro Hradec, pak upravna pitné vody Orlice, která je vlastně na Sleském předměstí a vyrábí vodu z Orlice. A tam ten poslední vodem vzadu je zase propojen s vodojemem Kunětická hora, který patří va Pardubice. A ta propojka Nový Hradec Králové a hora je obousměrná. Takže my si dokonce umíme posílat vodu z Hradce do Pardubice a z Pardubic do Hradce, jak je to zrovna potřeba. A Zase Pardubicko je napojeno na vak Chrudim, který má další zdroje, takže skutečně, když to přeženu. tady v tom vodojemu můžou být nějaké molekuly až z úpravny pitné vody Monako, která stojí nedaleko vlastně Slatinian. A to je vlastně voda pocházející vlastně z přehradní nádrže Seč, ale zároveň je tady voda z teplicko-tržbařských skal, která vlastně přitekla z vaku náchod. Takže to propojení tady na východě Čech, který máme v té vodárenské soustavě, je opravdu úžasný a dává i nám sílu v případě, že třeba nějaký zdroj je poškozený suchem nebo nedej bože nějakou kontaminací a podobně, protože si umíme takhle pomoct. A ty novohradecké odroje mi jsou opravdu srdce, protože je to největší zásobárna v té v oblasti. Ty vodojemy rostly postupně, jak rostla potřeba hradce, jsou tady celkem tři. Tamhle za námi je takzvaný čtyřlístek. jsou to čtyři kruhové vodojemy o dvou a půl tisících metrech krychlových. Ty byly v vlastně vytvořeny v roce 1963 společně s tou úpravou na Sleském předměstí. A jak rostla potřeba vody v Hradci, tak se stavili další. Takže tamhle pak jsou další dvě desetitisícové obdelníky nebo kvádry na vodu. Říkáme tomu stará desetitisícovka, nová desetitisícovka. No a nejmladší vodojem na něm právě stojíme, za chvilku půjdeme dovnitř, Říkáme mu gigant, protože je největší, má 18,5 tisíce metrů krychlových a byl dokončen až v roce 1999 při napojování na tu vodárenskou soustavu. A teď máme možnost se podívat dovnitř do vodojemu, kde běžně je nějakých 3,5 m 4 metry vody a to proto, že ty vodojemy se vlastně periodicky, periodicky míjí. Jednou ročně se ten vodem musí celý umít. A vlastně my toho využíváme a jednou za nějaké 2-3 roky umožníme veřejnosti vlastně se Podívat do toho místa, kde normálně stojí voda, vlastně, kterou píjí. Ten vodojem funguje vlastně jako taková vyrovnávací zásobárna vody. Je potřeba si uvědomit, že my vodu vyrábíme stále stejně, zhruba 220 litrů vteřinových, a což znamená třeba pro že tento vodojem by se naplnilo zhruba za 24 hodin, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě občané v Hradci Králové vodu také píjí, tak po tomto čištění spíše budeme ten vodojem plnit několik dní, řekněme tři, čtyři možná. Pět dní. Co je určitě zajímavé, je to, že vlastně ta hladina vody v těch vodujemech není stále stejná. To je jejich hlavní funkce. To znamená, že třeba v neděli večer všichni přijedou z chat, chalup, dají prát pračku a odběr vody třeba stoupne až na 400 litrů vteřinových. To znamená téměř na dvojnásobek, než vyrábíme. Oproti tomu ve 3, ve 4 ráno je odběr třeba 40 litrů vteřinových. A takže ten vodujem se v neděli večer vyprázdí. A potom v pondělí ve 4 ráno se opět doplňuje tak, aby zase v pondělí ráno na radní čištění zubů, když to přežinu, byl plný, a zase ta hladina mohla začít klesat. No, uvnitř jsme pak viděli několik druhů nerezových potrubí, každý vode má potrubí nátokové, potrubí otokové do sítě, bezpečnostní přepad, no a také vlastně potrubí kalové na čištění, když se právě míje, tak jak jsme to viděli dneska. Radice!